اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ علیہ عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس کا موضوع ہے اہل کتاب کے لیے دعوت اور پھر امت مسلمہ کا ایک پرسنالٹی ڈویلپمنٹ اب دیکھیے کہ پچھلے لیکچر میں میں, میں نے ڈیٹیل سے سورہ عالع عمران کے موضوع کیا کیا ٹاپکس ہیں کہ جس میں بات ہے اسٹارٹ میں کتاب الہی کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا اور آج ہم آیات ٹین ٹو تھرٹی ٹو کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کہ جس میں امت مسلمہ کے لیے جزا و سزا کہ اگر قوم کے حیثیت سے نیکی کرو گے تو اسی دنیا میں اجر اور برائی کرو گے تو اسی دنیا میں ایک سزا اور یہ ایک سیمپل کے لیے تمام انسانوں کے لیے کہ وہ نیکی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا رزلٹ آخرت میں ہونا ہے تو موضوع یہ تب ہم دیکھتے ہیں اس کے ارشادات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے انََذین لن تغنی اموال ولا اولادوم اللہ شعی ام و ہوں وقود النار اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد اور یہی ہیں جو دوزک کے ایندھن بنیں گے قطع بی علی فراؤنہ ولدینہ من قبل قبوب آیاتینہ فا خزم اللہ بنوبحم اللہ شدید القاب ان کا مطالعہ بھی وہی ہے جو فرعون کی پارٹی اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے اس کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لی اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا انہیں اللہ تعالی نے یہ تو بتا دیا کہ ابھی دیکھیے آپ جو نیکی کریں گے تو آپ کو آخرت میں اجر ملنا ہے اور جو برائی کریں گے تو آپ کو ایک سزا آپ کو جہنم میں ہوگی تو اب یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سیمپل کے طور پہ کئی قوم ایک اگزامپل ہے فرعون کی پوری پارٹی کے اس کے ساتھ ہوا کہ اسے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کیونکہ اس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا یعنی جب اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسا علیہ اسلام نے یہ دعوت پہنچائی تو فرعن اور اس کی پارٹی نے اس پر بالکل ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موت کی سزا دے دی اور یہ سیمپل ایسا بن گیا کہ آپ سے تقریباً یہ معاملہ 3200 تھاؤزنڈ ٹو ایئرز یہ ہو چکا اور تب سے لے کے آج تک مسلسل ہسٹری میں یہ معلوم ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا تو ایک ہمارے لیے یہ سیمپل ہے کہ بھی ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ایگزامپل دی اور بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو آپ جو ایمان نہیں لائیں گے تو پھر رزلٹ آپ کا وہی ہوگا جو فرعون اور اس کی پارٹی اور اس سے پہلے کے اور بہت سی قوموں کے ساتھ ہو چکا تو یہ ایک رزلٹ ہے اس کے بعد پھر عہد رسالت میں خاص عرب قوم کے لوگوں کے لیے اسی زندگی میں جزا سزا کا یہ قانون ہے کہ جو ارشاد ہوا ہے یہ ایک سب وارننگ ہے کہ جو بتا دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہونا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا کل لذین کفرو ستغ لبونا و تح شرونہ علاج ہنما وصلم ان منقروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد دوزق کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ یعنی یہ وارننگ دی جا رہی ہے اسپیشلی عرب اور عرب کے جو کرسچنس اور یہودی تھے ان کے لیے بتایا گیا کہ بھائی دیکھو تم آخری رسول آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے مانو گے تو دیٹس گڈ تمہیں بہت بینیفٹ اسی دنیا میں ملے گا اور جو نہیں مانو گے تو تمہیں مغلوبیت کی سزا دی جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سائنس میں ایک چیز کنفرم ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک ٹیسٹ کے طور پر دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تو لوگ نہیں مانتے تو ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھا دی اب آگے یہ ارشادات ہے قد کان لکم آ فی فی عط نیل فی عط نیل فی سبیل تو قاتِ روفی صبیل اللّہ یرو مثل من ان اور تمہیں اگر ہماری اس بات میں کوئی تردد ہے تو جن دو گروہوں میں جنگ بدر میں ہوئی ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے ایک بڑا ثبوت ہے ایک بڑا ایویڈنس ہے ایک ماننے والوں کا گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا نام ماننے والوں کا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا وہ بدر کے میدان میں ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے حقیقت یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی طرح اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے اس میں ان کے لیے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے انہیں اب ہوا کیا تھا بدر یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کا ایریا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا سیمپل ایویڈنس کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ آئیے اور آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آئے تو یہ ہسٹری بتاتی ہے راؤنڈ 313 افراد تھے اور جو کفار تھے مکم کرما کے جو لیڈرز تھے بڑے بڑے وہ اس کی تقریباً سارے ہی لوگ وہ آ گئے تھے جنگ کے لیے اور یہ ان کا ٹوٹل ون تھا تو یہ کنفرم تھا کہ تھاؤزینڈ ہے اور وہ تھری ہنڈریڈ ہے تو اس کو آسانی سے وہ جیت سکتے ہیں جنگ میں کہ اس وقت انسانی طریقے سے یہ جنگ کی جاتی تھی اس وقت مشینیں تو نہیں ہوتی تھی تو اب وہ تلواروں سے انہوں نے کرنی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا معاملہ کہ اس میں وہ لوگ کہ جو منکرین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو یہی صدا یہاں پہ کر کے دکھا دی اور اس میں سے تھاؤزینڈ میں سے سیونٹی لیڈرز تھے وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے اور جو سیونٹی کے قریب تھے وہ پھر قیدی کے طور پر آئے اور باقی سب بھاگ کے چلے گئے اور یہ صرف تھری ہنڈریڈ تھرٹین صاحب کرام نے یہ جنگ کی تھی اور اس میں یہ معاملہ ہوا اب دیکھیے کہ یہ ایک سیمپل ہے میں نے یہ گوگل میپ سے کچھ تصویر رکھی ہیں یہ بدر جو ہے اس طرح کا ایریا اس وقت اور یہ انہوں نے خاص طور پہ سنبھال کے وہ جگہ رکھی ہوئی ہے کہ جہاں پہ جنگ ہوئی تھی تو یہ ایریا اور ایک چھوٹا سا شہر بنا ہوا وہاں تو آپ کبھی بھی جب کبھی بھی آپ عمرے کے لیے حج کے لیے جائیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس بدر میں جا کے آپ اس لوکیشن کو دیکھ لیجئے آپ کو یہ نظر آئے گا ایویڈینس کہ اس طرح سے 300 میں سے صرف 14 صحابہ ہی شہید ہوئے تھے اور کفار 1000 تھے تو ان میں سے 70 قتل ہوئے اور 70 کے قریب قیدی بن کے آئے باقی باقی تو آپ امیجن کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ دیکھو اسی دنیا میں تمہیں صدا دینی اور جو صحابہ تھے ان کو پھر اجر بھی ملا اسی دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور وہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا پرستی اور تسکیہ نفس کے ایک مٹیریلزم سے بچن آیا اور یہ جو کفار تھے وہ واقعی مٹیریلزم میں تھے زی نالاسی حب شہ شہواتی من النسا والبنینا ولقناطیلمقَن طورتی منتظہبی و الفتی و الخیل مصوطی ولنعمی و الحرسی ظالی کا مطاع الحاط دنیا وال حسن المعاد ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہے دنیا کی مرغوبات عورتوں بیٹوں سونے چاندی کے ڈھیروں نشان زدہ گھوڑوں جیسے آج کل کی بڑی مہنگی گاڑیاں چوپایوں اور کھیتی مثلا موجودہ زمانے میں بڑی کمپنیاں اور ان کی پروڈکشن کی محبت بڑی لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہے یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے انہیں اللہ تعالیٰ متعلق ہر انسان کو یہ ایک مرغوبات کر دی گئی ہے یہ ایک ہمارا امتحان ہے اگر تو ہم ظاہر ہے کہ ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہماری بھی شادی ہو ہمارے بھی بچے ہوں ہمارے پاس بھی بڑی ایک کمپنی مل جائے ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں مل جائیں ہمیں بینیفٹ ملتا ہے ہمارا خواہش ہوتی ہے یہ خواہش تو ہوتی ہیں نارمل ہے اس میں تو کوئی عرض نہیں لیکن یہ بتایا کہ بھی ان چیزوں کو تم انجوائے تو کر لو لیکن اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے یعنی اس سے کئی بڑی کوالٹی کا وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے جس میں یہی چیزیں تو میں اس سے کہیں زیادہ اچھی کوالٹی کی اور بہت بڑی کوانٹٹی میں آپ کو ملی جائے یہ بتا دیا گیا کل او نبی جناتی اللہ, اللہ بال اقبال ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے رب کے یہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس میں ہمیشہ رہیں گی اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی دیکھ لو کہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے انجوائمنٹ کی چیزیں کر لو لیکن اللہ کے یہاں اس سے زیادہ اچھی کوانٹٹی کا اس میں سیمپل کے طور پر اسی جنت دیں یہی متشابہات کی ایک مثال ہے جو بتا دی گئی کہ ابھی ہمیں ایسے باغ ہوں گے کہ جس میں نہریں بہتی ہوں گی اس میں آپ انجوائے کریں گے یہ آج کل بھی ہم کرتے ہیں کہ بڑے اچھے خوبصورت پہاڑی ایریے میں کہ جہاں بہت سر سبز ایریا اور بڑے بڑے دریا وہاں سے بہتے ہوئے آ رہے ہوں تو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے طور پہ بتا دیا اس سے بھی کہیں بڑھ کا آپ کو اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ہم شادی شدہ ہوں ان کے ساتھ رہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں جو خاتون ہوں گی وہ تم سے بھی بہت اچھی پاکیزہ خاتون آپ کی بیگم ہوں گے یہ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی ایسا ہے کہ ان کے لیے بہت پاکیزہ شوہر ہوگا اور اس میں پھر بڑھ کے بتایا اس سے بڑھ کر چیز آپ کو یہ ملے گی کہ اللہ کی خوشنودی ہوگی اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوا کرے گی اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت انجوائمنٹ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا تو یہ ہے جنت کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل میں ہمیں دکھا دی گئی اس کے بعد پھر فرمایا اللہ زینہ یقولونہ ربنا اننا آ منا لنا ظنو بنا فقینہ ادا یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ رب ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں اصابدینہ وصادقینہ ولقونقینہ ولمنفقینہ ولمستینہ بالاصار یہ صبر کرنے والے سچے فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مخفرت چاہنے والے یعنی یہ اب بیسٹ کون لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں پہنچے گے ان کا بتا دیا کیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں صبر کیا ہے کہ جب اس زندگی میں ہمیں تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پر تب بھی ہمارا ایمان قائم رہے بس یہ صبر ظاہر اس کے لیے بچانے کی ہم کوشش تو کرتے ہیں وہ کریں رسک مینجمنٹ کریں لیکن پھر بھی آ جائے مشکل تو پھر اللہ تعالیٰ پہ صبر کریں ایمان آپ کا قائم رہے سچے رہیں فرم بردار رہیں. اللہ تعالیٰ پر تب بھی شریعت کے احکامات پر عمل کرتے رہے اور ایتھکس پر عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ میں جو کچھ عنایت کرے اس میں سے کچھ حصہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور پھر خاص طور پر یہ بھی بتایا کہ بھی رات میں گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جی یہ رسول اللہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کیا ہم این ایگزیکٹ پچھلی رات میں اٹھ کے نماز پڑھیں تو آپ نے پھر اجازت دے دی کہ بھی آپ عشا کے ساتھ ہی یہ پڑھ لیا کریں تہجد اور یہ جو بطر ہے یہ اصل میں تہجودی کا حصہ جو ہم کر لیتے ہوتے ہیں تو چلے جس حد تک ہمارا جسم اگر نہیں کام کرتا تو ہم یہ ضرور کر لیتے ہیں تو یہ ہے ہمارا رزلٹ شاہد اللہ انہو لا الہ اللہ اللہ ہوا و کا تو وہ العلمی قائم بال قسط اللہ نے اس کے فرشتوں نے اور اس دنیا میں علم حقیقی کے سب حاملین نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی لا نہیں ہے وہ انصاف پر قائم ہے اور اس کے سوا کوئی لا نہیں ہے زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ جناب آپ کے جو بڑے نالجیبل لوگ ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی بتاتے ہیں کہ بھی صرف ایک ہی ادا ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں اور بتا دیا کہ وہ بہت زبردست ہے اس کی طاقت اس کی لاجک اس کی حکمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بتا دیا تو بھی ایسے ہونا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل کتاب کا جو رویہ ہے اس پر کچھ کمنٹ فرمائے تو اس پہ بھی غور کیجئے کہ ہم, تو ہم ایسے تو نہیں ہیں اس لئے ہمیں یہ بتایا گیا تاکہ ہم اس سے بچنا ہے ان اللہ انداللہ الاسلام ومختلف اللہ تلکتاب اللہ من بعد ما جاء اہم جاء اہم العلم بغیم بینہم ومن یکفر بی آیات اللہ فین اللہ سریع الحصہ یہ حقیقت ہے کہ تو پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اس لیے کہ وہی اللہ کو اس طرح ماننے کی دعوت دیتا ہے اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا ہے یہ سری انکار ہے اور جو اللہ کی آیتوں کے اس طرح منکر ہوں وہ اس سے بھی خوف نہ رہیں اس لیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا دین صرف اسلام ہے اچھا اسلام ہم لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ایک قوم کا مذہب ہے نہیں ایسا نہیں ہے اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہونا اور یہ حضرت آدم علیہ اللہ سے لے کے آج تک ایسا ہی ہے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا دین یہی ہے اب کسی بھی نبی کی اب میں نے وہی کہا کہ آپ بائبل میں اب تو رات اور انجیل کو پڑھ لیجیے اور قرآن کو کمپیئر کر لیں کمپیریٹیو سٹڈی آپ خود کر لیجئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ کی ہے سیم اے کی ہے کوئی فرق نہیں اس کے بعد یہ بھی بتایا فکل اسلم ات الکتاب اصل اَسل اصلم تو فعین اسلم فق وََ طولََََ فَن نَا علُُّّ وسيرم بلابا چنانچہ وہ اگر آپ سے بحث کریں تو كہہ ديجيے گا کہ ميں نے اور میرے پيروؤں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سرينڈر كر ديا ہے اريل كتاب سے اور بنی اسماعى کے ان اميوں جو ان پڑھ تھے تو اس سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سرنڈر کر دیتے ہو پھر اگر کر لیں تو وہ راستہ پا گئے اور اگر منہ مو موڑے تو آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اپنے بندوں کو تو اللہ خوب دیکھنے والا ہے اب یہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ جی دیکھیے آپ نے یہ دعوت پہنچا رہے ہیں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن یہ یہودیوں سے بھی چل رہی تھی کہ جو مدینہ منورہ میں تھے پھر کرسچنز تھے کہ جو ایک ایریا نجران کا ایریا یہ سعودی عرب میں اس وقت بالکل یمن کے بارڈر پہ تو وہاں کے بہت سے بڑے اسکالرس کرسچنز کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے اور ان سے پوری ایک ڈسکشن ہوئی تھی تو اس میں بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اور پھر امی امی کون تھے کہ یہ ان پڑھ جو قبائلی لوگ تھے تو یہ تھے یہ تعلیم یافتہ نہیں تھے اور جذباتی تعصب میں ایک دوسرے سے جنگیں کرتے تھے تو فرمایا کہ ان کو بھی پہنچا دیجئے آپ ان سب کو کہ جناب اللہ تعالیٰ کے ہاں سرنڈر ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو اور ایمان لے آؤ تو بس بات ختم اب سیدھی راہ پہ آ گئے اور نہیں کریں گے تو بس بات ختم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے بھی رسپانسبلٹی بس ختم ہم نے صرف میسیج پہنچانا تھا پہنچا دیا بات ختم آپ جانے اللہ تعالیٰ جانے تو یہ ارشادات ہیں اسی کو اب مزید تفصیل سے اگلے لیکچرز میں ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کرسچنز کو بھی اسپیشل ایک دعوت اللہ تعالیٰ نے کیسے پہنچا دی ہے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا کوئی کوسچن ہوں گے تو آپ بلا تکلف آپ ای میل کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر وحسن الجزا